Привіт, дорогі друзі. Україна жива і Україна живе. Ось такі в мене гарні цвіточки насиченого жовтого кольору. Це нарциси. Вони добре виглядають та гарно пахнуть. Отож, сьогодні маленький аналіз та історія мого каналу. Канал був створений як музикальний, але я не досяг бажаного успіху. Та перейшов на відео. І хочу просто дати ті пісні, ті, ту музику та музикальні композиції, які мені подобаються, які я бажаю, щоб люди слухали та насолоджувались, або раділи, або цікавились. Хтось каже, а чому ти ці пісні у себе на каналі розміщуєш? А мені Ютуб дозволив. Дозволений, дозволений повторний, розподіл повторне використання можливе Я ж не транслюю їх у, у, на вулиці або на стадіоні або на концерті це просто така технологія Ютуба що дозволяє щось використовувати Ну більше за того якщо мені напишуть люди які є реальними авторами цих пісень. Я видалю зі свого каналу ці пісні, я, ну жодного долара я з цього, що я маю, я ще не отримав. Тому що не досяг я тисячі підписників та чотири тисячі годин перегляду. Отож, друзі, все добре. Україна жива та живе та буде перемагати. Отож, життя продовжується і будуть гарні музики, гарні пісні. Дякую, любі друзі, на все добре. Дякую за увагу. Будьмо.